ایک بزرگ شہری نے لوٹے کو لوٹا کیا کہہ دیا سب کے سب شہری اس پر ٹوٹ پڑے جس سے اسلام آباد کے میری میدان جنگ بن گیا فوٹیج میں سینیٹر مستفی نواز کھوکر فیصل کریم کنڈی اور ندیم افضل چن کو بزرگ شہری کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے میڈیٹ ہوٹل میں ایک بزرگ نے نور عالم پر زمین فروشی کا جملہ کسا نور عالم کے غصے میں آنے پر بزرگ شہری نے مزید کہا کہ جب لوٹے ہو تو برداشت کرو جھگڑتے کیوں ہو پیسے نہیں لیے کیا اس کے بعد سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر فیصل کریم کنڈی اور ندیم افضل چند جیسے شریف پارلیمنٹیرئنس نے جس سلوک اس بوڑھے شخص کے ساتھ کیا اس پر شرافت بھی شرما جائے